זאת תמונה של אייזיק ניוטון, מתמטיקאי ופיזיקאי בריטי. ממש מפורסם. וזאת תמונה של גודפריד, לייבניץ, פילוסוף ומתמטיקאי גרמני. מאוד מפורסם. לא כל כך מפורסם, אבל אולי אה, הוא היה צריך להיות. הוא היה של ניוטון. שני אישים האלה הם מאבות המייסדים של החדווה. הם עשו זאת. הם עשו את רוב העבודה החשובה שלהם בשנות ה-1600 המאוחרות. זה יוסיין בולט. הצן ג'מאיקני שממשיך לעשות את עבודתו הגדולה ביותר. גם בשנת 2012, ונכון, בשנת 2012 הוא האדם המהיר ביותר שחי כיום. הוא גם האדם המהיר ביותר שחי אי פעם. אולי תתק... תתקשו לעשות את הקישור בין שלושת האנשים, הללו, ולא תחשבו שאין להם הרבה במשותף, אבל שלושתם עסקו באובסיסיביות באותה שאלה בסיסית שבה עוסק חשבון דיפרנציאלי, وهي מה קצב ההשתנות הרגעית, של משהו. במקרה של בולט, כמה מהר הוא רץ ברגע זה? לא רק המהירות הממוצעת בשנייה האחרונה, או או בעשר השניות הבאות. כמה מהר הוא רץ ברגע זה? זה המהות של חשבון דיפרנציאלי. קצב השתנות רגעי. חשבון דיפרנציאלי. ניוטון קרא לחשבון דיפרנציאלי בשם אחר שנשמע מאוד מתוחכם. אבל למעשה, כל העניין נוסק במה שקורה ברגע זה ממש. למה זאת לא בעיה שאפשר לפתור בקלות באמצעות אלגברה? מסורתית. נראה זאת בעזרת גרף. זה יהיה ציר המרחק. נניח ש-Y שווה למרחק. יכולנו להשתמש בה עוד D, מהמילה distance, מרחק באנגלית. אבל עוד D שמורה למשהו אחר בחדר. זה יהיה ציר הזמן, ש-x שווה לזמן. אם נרצה לסטט את המרחק של Usain Bolt כפונקציה של זמן, בזמן 0 הוא עוד לא הלך לשום מקום, הוא עדיין כאן, ואנחנו יודעים שהוא יכול לנו במהירות של 100 מטר ב-9.58 שניות. מכאן שאחרי 9.58 שניות, נניח שזה בשניות, הוא יכול לעבור 100 מטרים. בעזרת המידע הזה אנחנו יכולים למצוא את הממוצעת שלו. המהירות הממוצעת תהיה פשוט השינוי במרחק חלקי השינוי בזמן. בעזרת המשתנים האלה, כאן נגיד ש-Y הוא המרחק וזהו השינוי חלקי השינוי ב-x מהנקודה הזאת לנקודה הזאת. זה עשוי להיות מוכר לכם. מאלגברה בסיסית. זהו השיפוע. אם נסרטט קו שיחבר את שתי הנקודות הללו, זה יהיה השיפוע של הקו. זה הוא השינוי במרחק. המרחק הוא y שווה 100 מטרים. והשינוי בזמן הוא כאן. הוא שווה ל-9.58. התחלנו מ-0 והגענו ל-9.58 שניות. העלייה חלקי ההפרש. אולי שמעתם את המושג הזה. היא תהיה 100 מטר חלקי 9.58 שניות. 100 מטר חלקי 9.58 שניות. השיפור הוא בסך הכל קצב ההשתנות. אפשר לראות אותו גם בתור קצב ההשתנות הממוצע בין שתי הנקודות הללו. ואם נשים לב ליחידות, נקבל את יחידות המהירות. היינו מקבלים מהירות, לו הגדרנו גם כיוון. ואנחנו יכולים גם לחשוב, לחשב את הערך. בואו נשלוף מחשבון. אני מקם את המחשבון על המסך. 100 מטרים ב-9.58 זה בערך 10.4. בערך 10.4, והיחידות הן מטר לשנייה. זאת המהירות הממוצעת. מה שנראה בעוד רגע הוא... הוא שמהירות ממוצעת שונה ממהירות רגעית. שונה מהמהירות שבה יוסין בול נע בכל רגע נתון. אבל רק כדי להבין כמה זה מהר, נעלה שוב את המחשבון. זה במטרים לשנייה. רוצים לדעת כמה מטרים עובר בשעה? יש 36,000 אלף שניות בשעה, והוא יכול לעבור את המרחק הזה כפול 36 ,000. זה מספר המטרים היה יכול לרוץ, היה יכול לשמור על אותו קצב במשך שעה, זו הייתה המהירות שלו במטרים לשעה, ואם נרצה לדעת כמה קילומטרים לשעה, נחלק ב-1000, נקבל 37.58 קילומטר לשעה. בסרטון הוא מחשב המרחק במיילים לשעה, כיוון שבארצות הברית מחשבים מרחקים במיילים. ישנם בערך 1.6 קילומטר במייל, לכן הוא קיבל 23.5 מייל לשעה. ואנחנו קיבלנו 37.58 לשעה. יחסית לרכב זה לא כל כך מהיר, אבל יחסית לכל אחד מאיתנו זה סופר מהר. כעת נראה זה שונה ממהירות ריגית. בואו נחשוב על הסרטוט אפשרי של המרחק ביחס לזמן. הוא לא יתחיל מיד לרוץ במהירות הזאת. לא מיד ברגע שהוא מזנק. הוא לא 37.58 קילומטר לשעה כל הדרך. הוא יצטרך להאיץ. בהתחלה הוא יזנק קצת יותר לאט. משיבלו שלא יהיה... נמוך יותר, מהשיפוע הממוצע, הוא יהיה קטטיותר איתי, אחר כך הוא יתחיל להאיץ. השיפוע יהיה תלול יותר ויותר. אולי לקראת הסוף הוא יתאייף מעט. כלומר, סרטוט של המרחק ביחס לזמן יכול להיות הקומה שנראית בערך כך. מה שחישבנו כאן זה רק השיפוע הממוצע לאורך הזמן. אפשר לראות שבכל רגע נתון, השיפוע שונה. בהתחלה קצב השתנות, השתנות למרחק קטן. קטן יותר. אחר כך כאן הוא מעיץ. כאן נראה שקצב השתנות למרחק יהיה בערך. אפשר לראות זאת בתור השיפוע של המשיק לאקומה בנקודה הזאת. זה מעל הממוצע. ואז הוא שוב מעט. המהירות הממוצעת שלו הייתה 37.58 קילומטר לשעה. אבל אם מחפשים את המהירות הרגעית, המקסימלית של יוסין בולט, היא בערך 48 קילומטר לשעה. השיפוע כאן... יכול להיות 37 ומשהו קילומטר בשעה, אבל באופן רגעי בנקודה המהירות הזאת, במהלך 9.58 שניות, המהירות היא 48 נקמש. לא כל כך קל למצוא את המהירות הרגעית, אפשר לנסות להאריך את השיפוע בנקודה מסוימת. על ידי כך שנאריך את השינוי ב-Y, ביחס לשינוי ב-X סביב הנקודה הזאת. לקחת הפרש ב-X, זה Δ-X, ולהבין מה הייתה ההשתנות של Y לאורך ההפרש הזה. אבל זאת תהיה רק הערכה. כיוון שהשיפוע של העקומה משתנה כל הזמן. מה שאני רוצה לדעת מה קורה כאשר לוקחים ערכה קטן יותר ויותר בין X'ים, כאשר ההשתנות ב-X הולכת וקטנה. נקבל הערכה טובה יותר ויותר. גם ההשתנות ב-Y תקטן ותקטן ותקטן. מה שאני רוצה לעשות, ועוד ניכנס לעומק ונלמד זאת בצורה יותר מדויקת, זה למצוא את הגבול כאשר Δלתה X מתקרב כאשר דלת ה-X מתקרב ל של השתנות ב-Y חלקי השתנות ב-X, אנחנו ניגש לקצב ההשתנות הרגעי, ונסתכל עליו. כאילו היה השיפוע הרגעי של העקומה בנקודה, או השיפוע של המשיק באותה הנקודה, או אם נשתמש במונחים של חד, ונקרא לזה הנגזרת. השיפוע הרגעי הוא הנגזרת. וצורת הכתיבה שנשתמש בה עבור נגזרת dy חלקי dx, לכן שמערנו את האות d. למילה דיפרנציאל? ה-dy הוא דיפרנציאל. גם dx הוא דיפרנציאל. דרך אחת להסתכל על זה היא, זו השתנות הקטנה באופן של y, y, חלקי השתנות הקטנה באופן אינסופי של x, על של שינוי ממש ממש קטן ב-y אפשר להגיע לשיפוע הרגעי. או במקרה הזה, למהירות הרגית של יוסין בולט באותו הרגע. אבל שימו שלא יכול להיות פה פשוט 0. אם השתנות של 0 ב-x, נקבל משהו לא מוגדר. אסור לחלק ב-0. לכן מסתכלים על הגבול כאשר מתקרבים ל-0, נגדיר זאת בצורה מדויקית יותר בסרטונים הבאים.